الله الله يا رب ارجوك الغفران، اصلح دوايانا، واغفر خطايانا، الله الله يا رب في الجنة مثوانا زدنا ايمانا والهمنا الاحسان الله الله ندعوك أن تجيب الله ربي أسعد مولاي